Извинайте. Почетахте ли статията? Да, падна ми. Много се надува този критик. Да, да. Толкова пък ли е важен? Еми, критик, колко да е важен? Има още ризик, има трябва да му се поизнаем. Да, е. да. Поздравление. Вие сте горбаща. Благодаря. Най-трудната и опасна стъпка в бюта вече е направена. Uh, и всеки ще се съгласи какъв успех. О да, нечуван успех. Приказна беше, Истина. невероятна. Истиска царица. Uh, но днешният концерт също е от съдбовно значение. О да, без съмнение. Uh, дори по-важно дебюта. Миличката, сега всички ще я гледат под лупа. Да, uh -huh. mm -hmm. вижда се, че се вълнувате като баща. Разбираемо е. Нали? Какво е казала? Ама, какво е казала? Колко надменно да каже такова нещо? От завист, от завист! Тя е казала, че критикът написал в статията, че техника имала повече, отколкото трябва, дори, но и липцвало главното чувство, но... мамо. Чувства глупости. Детенцето ми толкова е прекрасна. Как може точно на не да се изсиба цялата тази слова? Да, ужасно. Ама това е истина ли е? Ами да е истина, така написала. Чудо голямо единствено той е критикува. Всички останали само я хвалят. Чувство нямало. Да, чувство. Вижте, колко е красно само да гледаш и да се възхищаваш. Извинете ме. трябва да се подготвят. mm -hmm. да тръгваме, ще закъснеем! Да изпусне собствения си концерт! А какво ли ще каже за това онзи критик? <сък> Аня, добре ли си? Малко бледичка ми се вижда, не мислиш ли? Да, ма това е отвълнение! Вълнува се, милата! Прелеча я е за първи път пред публика! Чакай да ти оправя роклята! О, да, трябва да изглеждаш безупречно на сцената! Красивата ми тя! Прелест, хайде! Хайде, хайде! хайде.